Новини на телеканалі УТР студія Наталія Шкароба. Вітаю Україна і Туреччина працюють над конкретними проектами, вигідними для обох держав. Це спільне видобування вуглеводнів, будівництво підземних газосховищ та розвиток транспортної інфраструктури. Про це на другому засіданні українсько-турецької стратегічної ради високого рівня у Києві домовилися президент Віктор Янукович і турецький прем'єр Таїп Ердоган. Також сторони домовилися про створення зони вільної торгівлі між країнами. Угоду про це зможуть підписати до кінця року. Туреччина запропонувала Україні взяти участь у будівництві енергі-терміналу на території Турецької республіки. Це може стати одним із напрямків розвитку співпраці країн в енергетичній галузі та розв'язати проблему диверсифікації джерел постачання енергоносіїв до нашої країни, вважає український президент. Ми вважаємо, що цей напрямок для наших країн є дуже перспективний. І це та тема, яка я вважаю, що вона ще тривалий час буде в порядку денному наших країн. Ми будемо розглядати питання, як об'єднувати наші зусилля в цьому напрямку і відпрацьовувати найбільш ефективні проєкти енергетичні. Україна та Туреччина також домовилися створити між країнами зону вільної торгівлі. Турецький прем'єр не виключив угода про це, може бути підписана вже до кінця року. Ми з паном Ердоганом окремо відзначили просування переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі. Урядові делегації працюють над тим, щоб максимально врахувати в відповідному документі інтереси виробників двох країн. Безумовно, угода про вільну торгівлю є важливим елементом наших торговельних відносин. І ми плануємо, що її буде підписано до кінця року. На сьогодні товарообіг між країнами – 6,5 мільярдів доларів. Наша ж мета – до 2015 року досягти цифри у 20 мільярдів. Президент України переконаний, необхідно ефективніше використовувати унікальне географічне розташування країн на перехресті шляхів Схід, Захід і Північ-Південь. Флагманами сполучення між державами мають стати порти Одеса та Стамбул. Бул своєю чергою Туреччина сприймає український півострів Крим як місто взаємних відносинах економічних та культурних. За словами Таїпа Ердогана, дуже важливо зберігати стосунки кримських татар з громадянами Республіки. Катерина Сметана, новини УТР. Вітчизняну промисловість у передовики Україні потрібно розширювати внутрішній ринок вітчизняної продукції. Про це йшлося на Всеукраїнській нараді щодо підтримки реального сектора національної економіки у Дніпропетровську під головуванням президента. Віктор Янукович дав завдання активізувати реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів, зокрема будівництва житла та магістралей. Більше замовлень для державних промислових підприємств. Після кризи 2010 року галузь потроху оговтується та намагається вийти на стабільні показники роботи. Але через нестабільність світової економіки та ринків попит на українську продукцію знизився, підприємства держави втрачають замовлення та як наслідок – фінанси. Як врятувати промисловість України, про це за дві години говорили на всеукраїнському засіданні. Всі ресурси, які є в государстві, ми повинні направити в ті отрасли, і в ті програми, які дадуть нам віддачу. Президент цікавить думкою посадовців та самих промисловців, які кроки в бік порятунку Галузі мають робити першочергово, окреслюють найбільш проблемні питання. Низька додана вартість продукції, злишня залежність від зовнішніх ринків 80% продукції ГМК експортується, поступове втрата традиційних конкурентних переваг, таких як більш дешеве. Енергонасітілі, якщо і зовнішніми ринками збуту не ладиться, треба розширювати внутрішній. До такого висновку дійшли учасники наради. Президент ставить завдання активізувати реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів, зокрема будівництво житла та магістрали, адже один будівельний проект то великі замовлення для підприємств різних галузей промисловості. Виробництво замкненого циклу це ще один спосіб забезпечити підприємство роботою. У Дніпропетровську президент Віктор Янукович запустив перше в Україні та СНД завод з безвідходної переробки використаних акумуляторів. Одна і та сама установка акумулятора випускає, а потім переробляє, відпрацьовані щороку утилізовуватимуть близько 3,5 мільйонів. Окрім цього, це ще й 300 робочих місць з високою зарплатнею. Дуже важно, що ви будете переробляти повністю на 100% старі акумулятори. Утилізують. Можна сказати, з сьогоднішнього дня вже не будуть приносити вред навколишньому середовищу. За принципом закритого циклу на заводі перероблятимуть усі складові акумуляторів, натомість утримуватимуть свинець для нових батарей, матеріали для виробництва скла та шлак для будівництва. Усього по 22 тонни щороку. Крім удешевлення випуску основної продукції, воно по собі несе ще й екологічний аспект. Завод буде переробляти всі 100% вредних речей, які зберігаються в акумуляторі, включаючи електроліт. З нового підприємства вже є перший злиток свинцю з використаних акумуляторів. Його, на згадку, підписав президент Віктор Янукович. Забезпечить замовленнями і легендарний Південмаш. Нині тут працюють над бразильським проектом. Це ракета «Циклон-4» має піднятися у повітря вже у 2013-му. Але вже незабаром завод може укласти нову угоду із Туреччиною про спільне виробництво тракторів. Це пропозиція, яка надійшла від МЗСу. Виконують завдання президента – вивести промислову галузь державу у передовики. Прозорим та професійним тендер серед іноземних компаній на видобування вуглеводнів назвали представники «Шеврон». Про це вони сказали під час зустрічі з прем'єром Миколою Заровим. Як відомо, Україна вибрала розробником сланцевих родовищ нідерландську компанію Shell та американську «Шеврон». Інвестиції в Олеськ і Юзівське родовища сланцевого газу в Україні за 30 років можуть скласти 50-70 мільярдів доларів. За оцінками геологів, запаси газу на Юзівському родовище можуть становити 2 трильйони кубометрів, на Олеському – близько півтора трильйона. Буріння першої в Україні свердловини компанії мають розпочати вже цього місяця. Ось «Шеврон» обіцяють, дбатимуть про безпеку довкілля. Наземне метро може з'явитися в українських містах-мільйонниках, про це повідомив віце-прем'єр Борис Колесников у Вашингтоні, де він вивчав досвід будівництва такого міського транспорту. За словами міністра інфраструктури, відкрите метро набагато економніше та простіше в експлуатації. Нині таке проєктують в Донецьку, Києві, Харкові та Дніпропетровську. Лінію проведуть там, де немає історичних пам'яток архітектури. Саме наземного метро потребують Львів, який готуватиметься до зимової Олімпіади 2022 та Одеса складну геологію місцевості. Вагони, обіцяю колесніков, купуватимуть в українських виробників. Откритое метро намного економічно, проще і ефективніше в управлінні. Єдинственный який нас цікавив тут, в Вашингтоні, це поведение метрополитена в обстановці сильних снігопадів. Тому, що ми з вами бачили дубайське метро, но там не буває сніг. Ми ведемо проробітки і по Києву, і по Харкову, Донецьку, і Дніпропетровську. Американці високо оцінюють рівень використання новітніх технологій в Україні. Про це заявив посол Штатів Джон Тефт. До Києва завітали представники компанії Техкем поширювати досвід роботи з інноваційними технологіями. У заході взяло участь близько 100 освітян та представників громадських організацій з України та Білорусі техкем тренінг, який проводять на підтримку ініціативи державного секретаря США Гіларі Клінтон «Громадянське суспільство» версія 2.0. На заході хочуть надати українським громадським організаціям, освітянам та представникам медіа більше можливостей для роботи з інноваційними технологіями. У США певні, у нас потенціал є, саме тому техкем цього разу обрав Україну. Україна видається дуже динамічною та має плюралістичне суспільство, у якому молодь, громадські організації та журналісти використовують сучасні технології у своїй роботі, де рівень проникнення інтернету з кожним роком зростає. Кількість його користувачів теж збільшується. Я вважаю, що це не виклик, це скоріше можливість для освітян мати доступ до сучасних технологій. Це обмін досвідом, котрий привозять з собою освітяни Сполучених Штатів, спілкуючись з українськими колегами, маючи найостанніші досягнення, як ефективніше побудувати їхню роботу. Я вважаю, що це можливість поліпшити якість роботи освітян». Освіцяни матимуть змогу навчитися викладанню онлайн та краудсорсингу, тобто безкоштовно або за невелику ціну просувати свої ідеї лише з метою побачити їх втіленими в життя. Водночас представників ЗМІ може зацікавити легке створення вебсайтів та просування їх в мережі, а також як розвинути журналістику через блоги та мікроблоги в інтернеті. Серед іншого, Сполучені Штати будуть підтримувати і громадські організації. Я знаю, що Україна має дуже розвинені громадські організації, і це стосується не лише політики. На мене справила велике враження робота громадських організацій, які борються зі снідом та торгівлею людьми. Наші зусилля спрямовані на те, щоб їх робота була ефективнішою. Ефективна робота це насамперед налагодження контактів з владою та суспільством через соціальні мережі та за допомогою онлайн-волонтерів. TechCamp вже побував у 50 країнах та провів тренінги для майже тисячі громадських організацій. Анастасія Тучолова, Євгеній Степанов, новини УТР. Наразі у мене все більше новин у наших наступних випусках.